21 листопада, шановні, в країні день гідності та свободи. Сподіваюсь, ви про це не забули, точно не забули, тому що ані про гідність, ані про свободу в Україні вже точно ніхто ніколи не забуде. І сьогодні зі мною два бійці, я скажу так, так люди, які пройшли три революції, хоча зараз є суперечки, це були революції чи масштабні протести, але водночас, починаючи з... «Революції на граніті», помаранчева революція», «Євромайдан», «Революція гідності». Отже, зараз зі мною Олександр Доній, керівник Інституту дослідження політичних цінностей, один із лідерів студентської революції на граніті. І Володимир Гонський, голос «Євромайдану», публіцист, бард, заслужений діяч мистецтва України. Вітаю вас, панове. Вітаю. І також активний учасник Всіх трьох революцій, всіх трьох революцій, справді а от сьогодні я не буду приховувати, Олесь модерував сьогодні таку зустріч давніх друзів да? професійних революціонерів, будемо так говорити. І знаєте, що мене так здивувало, що звучала така теза: що от досить з нас революції. А на вашу думку, це, це вік вже дається взнаки? Чи ситуація змінилась? Дякую. А, ну, на, насправді. Незвичайно комфортно сьогодні почував на цій дискусії, бо попри холод, який був в Ангарі, ну це зараз умови, в якому живуть всі наши, наші українці, та, попри цей холод, холодригу, абсолютно була комфортна дискусія, і навіть з суперечками, тому що ми всі однодумці в одному. Якраз ми всі розуміємо, що таке свобода, що таке гідність, і хотів підкреслити, що ми це розуміли, і задовго до того, як цей день формально почав не лише відзначатися, а й відбулося, скажімо, чи під час Євромайдану 21 листопада, коли ми вийшли, чи під час перед тим ранчої революції, ми навіть це усвідомлювали до студентської революції на граніті. Ми, власне, виходили на всі революції, на студентську революцію на граніті. Зокрема, тому що у нас відчуття свободи і гідності вже було наявне. Або виховане в родинах, або самостійно вихована, або в середовищах, ми були в нормальних середовищах. Тобто, я до того, що українці насправді спроможні були боротися і до того, як були революції, і до того, як були Майдани, ми вільна нація. І чудово, що у нас, от, ми сьогодні зібралися, як вільні представники цивільної нації. Щодо того, як боротися, тут може бути дискусії в залежності від періоду. Колись у нашої подруги ще одної Марії Бурмакі була така пісня «Досить з нас тих революцій». Так от попри цю пісню, це не завадило Марії виходити на Євромайдан революції гідності. Та? А ось попри те, що можна сказати, от в тебе ж там була та пісня. Ні. Мова зовсім про інше. Що іноді у нас наростає скепсіс по мірі того, кого ми приводимо до влади під час революції. Скепсис наростає Тобо але той, манера поведінка наша але манера поведінки наші <рістується> не змінюється ми борців постійно я, я зараз вибачте я поділюся своїми відчуттями і спогадами про Євробайдан після помаранчевої революції справді доводилося часто чути що все на Майдан більше не ногою ну от був такий період розчарування і коли вже вибухнув по суті Євромайдан і коли я зустрічав всіх тих людей які казали ні ногою я, я казав привіт і ти тут і ти а люди розвантажували та а ми своїх джипів виймали все, що вони привозили. Я розумів, що це така та така образна, знаєте, фігура мови. А чому нас навчили всі, всі три революції? Володимир Гонський? Будь ласка, шкода, що ти не взяв гітару свою? Ну але будемо спілкуватися, бо собою тоді не вистачило часу на дискусіях, бо володів гітар. Ну знаєш, я собі можливо створив занадто такий мистецький імідж зі сцени Євромайдану. Насправді я там грав і співав. І декламував, і, і, і транслював е, різномєтні фільми буржуазно-націоналістичні, як колись би сказали. Так? Е, настільки, настільки я хотів перетворити сцену Майдану не в піар політиків і, і політиканів, а в пропаганду національної ідеї, пропаганду наших героїв, е, поклоніння яким. Якраз і пам'ять про героїв є найціннішим капіталом нації і стрижнем такого фундаментального поняття як патріотизм. Дійсно, я тут погоджуюся і з тобою, друже, Дмитро, і з Олесом. Ми не є професійні бойовики. Кожен з нас, я знаю, що Олесь має глибоку аристократичну родину, вчених, мої батьки, вчителі, по бабці Дурбаки, по бабці, я з івано родом, це ті знамениті бізнесміні, брат мого прадіда Павло Дурбак був заступником фактично міністра, я сам це недавно дізнався. Оборони спочатку ЗУНРУ, а потім наказом Петлюри він був інтендант, він був з тодішніми, про нього пише енциклопедія ЗУНРУ. І, і, тобто, Ніхто не, хоч, не хоче тут воювати, революціонувати, але оскільки є вічна боротьба за Україну, все решта – то велике мискоборство, то ми мусимо знову і знову виходити, і мабуть до кінця днів будемо своїм виходити, і, чи принаймні бути корисним цьому процесу відновлення, відродження, чи, чи, чи народження тої України, за яку боролися наші діди і прадіди. я впевнений, що наші діти і внуки також підуть нашими. Ступами. Я колись мав необачність, спілкуючись студії з одним з українських істориків, я сказав наступну фразу, що там в такому тороці Росія знищила Українську Народню Республіку. А він сказав, ні, Дмитре, ти помиляєшся, Росія ніколи не знищувала Українську Народню Республіку, тому що після УНР, а був холодний яр, після УНР були багато повстань проти радянської влади. А Зрештою, після УНР були ОУН і УПА. Упа. От, і потім був дисидентський рух. І після цього, після цього вже сучасні наші революції, про які ми з вами говоримо. І він вибудував yeah. все в один такий хронологічний ланцюг. Ви з цим погоджуєтесь? Я давно говорив і писав, зокрема, в «Українській правді», що УПА, таре, армія переможець. Так само сказав правцей історик, і армія ОНР, і армія ЗУНР, і українська Галинська армія, і повстанські загони, тобто ті ж самі бандерівці тільки 20 років назад там, на східній і центральній Україні, це все загони армії-переможниці. Власне, хотів якраз поговорити ще з першої нашої частини, що окрім того, що ми всі в трьох виходили на всі три революції, ми діяли насправді і діємо між ними, не менш активно не менш вдала, і е, Володя провели, що е, там е, у нього такий імідж е, з гітарою, а між тим, наприклад, він випустив книжку, де дав абсолютний перелік про е, злочини е, радянські під час Голодомору mm -hmm. на Київщині, дав по кожному селу, які були, які були втрати, е, ти своїми ефірами і телевізійною діяльністю, Постійно приковуєш увагу до питань справедливості, не лише там української ідеї, та, до питань етичних і до питань нашої активності. Логічно, в мене там є і роботи в літературі, в культурі, в мистецтві, в ідеології. Тобто кожен з нас є борцем. І чому я про це згадав? А це так само тяглість, як про яку ти говориш в історії. У нас неоднозначна історія. У НЕР насправді, якщо бути об'єктивними, знищив свого часу Скоропадський, якому теж є в нашому історичному пантеоні, але саме він зробив. От, а, Лариса Євшина з тобою б не погодила. Так, я знаю, да, вона схиляється перед Скоропадським, який а, насправді знищив Українську Республіку, тобто своїм переворотом, і дав поштовх до а, а, самоїдства, до те, що ми можемо бути протиборними сторонами, а потім вже у Нерівці пішли повстанням проти Скоропадського, так само, та? а скористалися всім цим більшовики. А, і в цьому плані нам потрібно брати м, уроки за нашу історію, не робити цих помилок, але, попри все, що вони боролися між собою, у них у всіх була українська ідея. І от та державність, про яку де говорю, вона, попри те, що навіть наші певні державні діячі боролися між собою, з історичної точки зору робили помилки. Ну, наприклад, як під час руїни. Одни гетьмани, Преобережний, боролися з Лівобережним. А польська орієнтація, російська орієнтація, османська орієнтація, мало хто тоді доростав до, до думки власної, ще державності – це вже наступні покоління. І при всьому тому вони всі разом створили підмурівок для нашого існування, нашого спільного міфу. Інша справа, що ми повинні від них брати не все, а лише, власне, те, що ми хочемо. Від Скоропадського не те, що він поборов, у і республіку А те, що він започатковував академію, те, що він започатковував університети, тобто якісь системні речі в держав ми повинні брати, а руйнівні ми повинні відхиляти. Ми повинні вчитися на помилках і брати найкраще. Ми повинні ставати краще. Зараз, Володя, я ось сформулюю своє питання. Так? Ось ця еволюція у нас, у всіх. А, а ми є частиною революційної нації. Ну давайте це визнаємо. Так, так, ну? І це добре. Так, так. Це добре. А, так, так от, ось, ось це розуміння, усвідомлення власних помилок. Наскільки еволюційно ми це все усвідомили на сьогодні от я, я просто на конкретному прикладі нещодавно був а, запущений так вірусним таким чином очевидно вклали туди бабла в це в це все а, ролики з зображенням зрадника України і лікіли і він що намагався зробити він намагався націкувати українців на владу та як настільки примітивно це виглядало що от а, жиріють клани жиріють на що я йому відповів ти покажи палаци Путіна і путінського оточення, і цього олігархату, який тримає, ну, фактично, в стані, в стані холопів, в стані кріпосних 140 мільйонів а, людей в Росії. Та, ти це покажи спершу. А він там ще сказав, а, скільки могил а, українців зараз. А, так, е, так він так ці... допомагає зараз, щоб так, ці могили він тут були. Допомагає з кількості цієї, цієї... Але, друзі, я питання в іншому. Він допомагає кількості збільшення цих могил, але хай покаже кількість могил російських десантників і чмобіків. Хай покаже. Подивимося, що з нього ФСБ зробить. Питання не в цьому. Питання в тому, що от з нами намагаються гратися такими примітивними методами, якими вони раніше розгойдували і розколювали українців, правда? Наскільки ми доросли до того, що щоб послати його а, до, а, за російським кораблем, по суті справи. Та його довело. Він давно вже, і кажуть, посланий, я і, про про і проклятий. Я, про, я кажу про, такі... про розробки ФСБ, які вони намагаються вкинути я в Україну. Я думаю, всі зі мною погодяться, що ми настільки діаметрально е, випередили за свідомістю таких людей, як Ківа, колишній громадянин України і, і депутат. І, і, і такі ж вони є. Він дуже підходить до російської середньо-соціатистичної публіки. Да, до речі, його позбавили депутатом? По-моєму, ще. не я, да? я вже сьогодні сказав фразу, я хочу сказати... Повторити трошки видозмінивши. Всяка революція варта настільки, наскільки вона здатна міняти свідомість. Всі ці три революції, які у нас були, і інші акції, безумовно, я тут теж згідний, що може які не дотягують до там... Я взагалі переконаний, що по-справжньому революція була наша студентська революція на граніті, тому що вона змінила не тільки систему, але й епоху, і вона була... От як ми кажемо, революція гідності на Євромайдан, то я переконаний, що наша, наша перша революція і перший Майдан-Студенська революція була революцією свідомості, Тому що за ці 17 днів і через засоби масової інформації люди настільки зрозуміли, що боротися за Україну і просто хотіти Україну. Це нормально, а не екстремізм і бандитизм. Щоб це дало потім змогу проголосувати за вільну Україну. І на референдумі 1 грудня, який до нас наближається річниця, 90 і 32, а не менше половини півтора року тому за радянський референдум, скільки там було? Там тільки три області, Галицькі проголосували трошки, і трошки Київ за. Все решта було проти. Тобто колосально, тобто половина населення стала на шлях незалежності України. Тому мене ну, я думаю, що ці всі киви на них плюються, як їх плювалося, це просто посміховисько, це психічно нездорова людина, і інші ті люди, які там залишки яких залишаються на маргінесі ще десь в нашому суспільстві. Ну, ми з вами згадали, так, те що, те, що відбувається в Росії зараз, все ж таки 140 мільйонів населення, і ми розуміємо, що, щоб перемогти, кожен з нас має, ну, чисто арифметично, взяти на себе там по 4-5 тих, хто намагається знищити українську державу, так? А... Ну, з нас, я думаю, більше, більше. Навіть більше, навіть, більше, навіть більше. кілька тисяч, я думаю, то як мінімум на, на, на, на рахунку за ці роки. В чому ви бачите силу, щоб цьому протидіяти і перемогти? У світ — це змагання ідей. Я тут те, що Володюк сказав, що наша ідея сильніша, і вона проявляється в дуже багатьох аспектах. Тобто, бо, а, ідея ж не обов'язково — це позитивні речі. Ідея може бути позитивною, а може бути негативною. У Гітлера і Путіна, а, і Сталіна теж були ідеї, але це сатанінські, садистські ідеї по нищенню або соціальних класів, або національних груп, або інших держав. А, і е, якщо ідея не несе е, прогресу, ну, по-перше, у неї менше союзників світових, а по-друге, як будь-яка жовч, вона роз'їдає із середини. Оце роз'їдання зсередини російської е, свідомості, воно все більше і більше дається в Дивіться, у нас, е, навіть коли е, е, росіяни е, були під Києвом, ну, фактично там, на околицях, коли оточували Чернігів, Суми, а в середина серед нашого всього пам'ятаєш середовищну, ну ж було піднесення і здатність до боротьби. А зараз, якщо почитати російські пабліки між собою, ми ще ж не відбували всі наші окуповані території, лише насправді невелику частину Харківщину, Херсонщину, а у них вже депресняк, вони вже не знають, як далі жити, тому що у них немає позитивної ідеї. Тобто ідея, неонацистська ідея руського міру, вона не несе позитиву для внутрішнього життя. А це, а жовч, вона все рівно роз'їдає зсередини. ось здавається, абстрактні ідеї, здається, абстрактність, а вона дуже, насправді, вона дуже впливає на психіку, на світогляд. Не, не даремно зараз, постійно кажуть, що псих, психосоматика впливає і на фізичний розвиток. Негативні ідеї роз'їдають зсередини. І це стосується і суспільство. Вони роз'їдаються зсередини негативними ідеями. Дозволь доповнити тебе, Олесю, я би так сказав, світом і насамперед зараз політтехнології. І от ті примітивні політтехнології, які вони закладали, спочатку в сценарії, от Майдану, вони теж планували оці всі зрушення, звіряче побиття студентів 30 листопада, я вважаю, початком кривавої е, фази українсько-російської війни. Там перша кров, там перше каліцтво і безвісти пропали. Але е, це було настільки недолого, е, що ці технології дійсно от як Жовч, як про якого я говорю, вони зараз поч... наслідки цих технологій починають руйнувати саму Російську імперію. Нас вони зробили міцнішими. Е, е, зараз ми присутні при Другій революції свідомості. От зараз е, усвідомлюється, і пророставив у справжніх українців-борців, ота частина українства, яка раніше була совкова, ватна, русскоязична. Подивіться на поведінку деяких зв'йозд наших, як патріотично це побудуть Оля Полякова. А який Патап красавчик, а яка Настя Кам'янських, вона тільки, я сподіваюся, ще проявить. Тобто ота от частина, скажімо, яка раніше плила по течії, зараз творить щось своє, можливо, несподіване. Можливо, ми до цього не дійдемо. Тому друга революція свідомості е, свідками і творцями також, е, і співтворцями є Путін і його, його головорізи, вони роблять у революцію свідомості, яка, можливо, вони зробилася першими нашими трьома революціями. Але можливо... О, цікаво, що слабкість росіяни демонструють, ви, може, бачили ця жінка, яка медіакілерша у, Пу у Путіна працює, Маргарита Сімоньянта, тому вона вже сказала, що росіяни перейменували Херсон в Херснім. <рес> <рес> Та, а, але це свідчить про, про слабкість ідеї, насправді. насправді о, те, що о, сказав Володя, дуже важливі речі про святоглядну реформацію. А ми ж причетні із тобою до формування концепції 25 секунд до спільного щастя. І там є о, надзвичайно от, лаконічно сформульована у Олексія Толкачова теза, що Україна – це любов, а Росія – це ненависть. А Дуже, дуже просто, дуже легко, а ненависть вона ж не тільки на вона і всередину на них впливає. І вони будуть неспроможні, вони будуть неспроможні побудувати нічого всередині, вона їх роз'їдає. Якщо їм не вдалося, от їм дали зараз по руках, дивися, після останньої G, навіть не 20, а 20-1, тобто G-19, була заява, надзвичайно про українське і надзвичайно антиросійська. Як це не дивно, керівника Китаю і, що не дивно, керівника Сполучених Штатів Америки. Про заборону, фактично, Росії використовувати ядерну бомбу. Сказали, що ядерної війни не буде. А перед тим, питаєте, публічно вони все починали волати про якусь там брудну ядерну бомбу українську. Тепер вони все припинили. А іншого у них, виявляється, і нема. Тобто, якщо у них забрати ядерний шантаж, виявляється у них ні залізом, ні кількістю людей... Вони не спроможні перемогти маленьку націю українську порівняно з ними, тому що це нація любові, нація щастя. А у них, блін, махіна ненависть. І тому вони сусі. програють. І тому дуже сильну націю. І тому не непереможну націю. А знаєте, що дуже важливо? Що не така ми вже маленька нація. Ну, порівняно з ними по чисельності менше, ну, але, але по силі духу в але, рази Але, але слухайте, що сталося? Найбільше утворення а, в світі, це одна шоста території, так, Росія, якщо так, я не помиляюсь, так? Так. Так, напала, напала на найбільшу країну Європи. І зрозуміло, що вона з цим нічого не може зробити, сумніву. Але що буде, якою буде наша історична відповідь, як ви вважаєте? От що ви вважатимете нашим успіхом? Знаєте, я, я чув цю фразу, яку нібито Ангела Меркель сказала там комусь з наших політиків, що ви станете членами НАТО, коли ми побачимо, що ви реально збільшуєте обороноздатність і потенціал всього об'єднання. От на сьогодні, мені здається, це абсолютно зрозуміло, але якщо говорити з прагматичної точки зору, якщо ми будемо цікаві еволюції, так, ми виживемо, виживемо і переможемо, безсумнівно. А що, що ми можемо зараз подарувати світові, як виважаєте? Я повторю також свою тезу, яку я часто повторюю. Ми цікаві, і потрібні людству, як українці, а не як недоросіяні, чи там щось... Чи... Успіхом нашим буде розвал імперської Росії. Нам час виділив цей шанс, тому що мілітарно перемогти путінську Росію, а потім якогось іншого, дуже буде важко. Е, я б я до речі не знаю. Може, ви знаєте, я щось не бачу в Ютубі. Я дуже ретельно дилюся. Немає роботи з національними меншинами Росії з тими ж самими кавказцями, башкірами, бурятами і так далі. А ми працюємо. Е, ми працюємо. Щось... У мене, мене дагестанці, які які воюють за Україну, ми, і, і та вони і, звертаються і, до я особисто працюю, але я не бачу роботи світового і, і, і піар товариства. І це, ми, ми повинні масово працювати в Росії вже на її розвал на розвал на. Національні і інші регіональні утворення, і тоді питання це наша перемога. Для мене дуже легко сказати, що таке наша перемога, тому що ну, як автор концепції 25 схонок до спільного щастя, вона дає відповіді. Вона спрямована на право для щастя для кожного українця і для кожної українки. Решта це технології, в технології входить, наприклад, зокрема, і перемогу над Росією, але лише один з клаптиків, один з елементів. Тому що там туди входить і система безпеки загальної для кожного українця, і не лише геополітичної, а на вулиці від будь-кого, щоб можна було дітей виводити на вулицю, система охорони здоров'я, система навчання, належна система оплати праці, тобто дуже багато складників. І в цьому плані для нас зараз важлива перемога над Росією, але по повинні розумієте, це лише один з елементів нашого щастя, надзвичайно важливий зараз, ми їм повинні дати вісіч, але лише один з елементів. Загалом, право на щастя для кожного українця і для кожної українки. Це повинна бути мета. Взагалі, це повинна бути наша національна ідея. Право на щастя про це сказали революціонери. Дякую, дякую, друзі. Олександр Доній, керівник Інституту дослідження політичних цінностей. Володимир Гонський, заслужений діяч мистецтв України, голос Євромайдану і Барт. Дякую, шановні. Слава всі троє учасників студентської зенериті. Героям слава слава! Дякую.